Микола Ісаєнко каже, першим містом, куди відправився автостопом, стала Одеса. Ще вперше, коли ми з друзями вирішили поїхати до Одеси, так бюджетно у нас не було грошей. Ми виріжали, була якась така ініціатива. Ідея цікаво, новий досвід. Ну ти коли їдеш, ти спілкуєшся більше з людьми. І ти відкриваєш для себе більше якісь. Культурних особливостей або якісь містянові. Це ну, місцеві люди тобі завжди більше підкажуть. Микола каже: в різних країнах люди завжди зустрічають привітно. Що це країни СНГ, то ти як місцевий, Все б, це не значить, що ти якийсь іноземнець приїхав, наприклад, там, так само, Грузію, там, Росію, ще десь, то ти так само. Місце. Є такі ситуації, коли це ну, швидше, простіше. Наприклад, ми виїжджаємо з каньйону, ми зустрілися з сім'єю, а вони їхали якраз на озеро, на наступну локацію. ми так само туди хотіли. І нам не треба нічого шукати, нікуди там виходити, щось вирішувати. Ми просто сіли з ними і поїхали. І дві години ми вже там це зберегло купу часу. Під час подорожі з Миколою Ісаєнком траплялися екстремальні ситуації. Одна з таких у Китаї. Я тільки в'їхав, в мене полетіли всі мапи на телефоні, в мене не було перекладачу, а всі міста було виписано на листочку транслітерацію. Тобто є іерогліфи, а є піні. Це як вони читаються. Це транслітерація. І коли я в'їхав, то майже всі. Ці знаки дорожні вони були добольовані або це були єрогліфи, або це була монгольська оця вязь місцева їхня ніякої англійської, ніякої латиниці і треба було якось домовлятися, треба було якось їхати, я не знаю, виживати, ну прикольно. В перший день мене а, ну, не затримали, точніше, приїхали дві поліцейські машини. Це перше, коли я взагалі з якоюсь іншою як культурною особливостю людей. Коли ну, в азіатів, наприклад, не прийнято казати щось прямо там в обличчя, ну, щоб не втратити там, обличчя, щоб не загубити обличчя. А, і та жіночка на ресепшені не могла мені сказати, як підійти просто сказати, а не міг би ти кудись піти, там, ночувати в інше місто. Я прийшов втомлений, я просто виробився на диванчику, то за мною приїхали, приїхала поліція, то просто відвезла в інший готельчик». У подорожах автостопу Микола Ісаєнко радить не боятися, запасатися одягом та розраховувати бюджет. Бюджет, «Скільки візьмеш, стільки витратиш, неважливо, візьмеш 50 доларів, 200-500 доларів, неважливо, я готую, а якщо з собою, то або з когось, коли не чуєте, то так само гречка, але овочі, риба. Любитель подорожей Микола Ісайенко каже, хоче колись організувати мандрівні тури, щоб мати змогу заробляти на хобі. У планах відвідати Латинську Америку та Мексику. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.